Внаслідок збройної російської агресії постраждала українська економіка. Ті підприємства, які працюють, вони працюють на нижчому рівні потужності, ніж це було до війни. Однак IT-сфера розвивається. На ресурсі OpenDatabot.ua є інформація про те, що за період з січня по травень 2022 року ріст IT-сфери склав 27%. Про те, як працюють хмельницькі it і який внесок вони роблять у нашу спільну перемогу над ворогом, ми будемо говорити з головою громадської організації IT-кластер «Хмельницький», керівником IT-компанії Степаном Таносійчуком. Вітаю вас, пане Степане. Доброго дня. Перше запитання. О той ріст про який говорить, говориться на ресурсі Open, дати, от, Це про що свідчить, в чому причина? Я думаю, що це маховик, який ми запустили ще більше ніж 10 років тому, саме IT-підприємці, IT-компанії, і він просто далі крутиться, і по інерції ще він дає ріст. Плюс специфіка в тому, що ми не прив'язані до якоїсь локації, відповідно, коли почалися Повномасштабне на вторгнення, наприклад, з Харкова і ті компанії перемістилися на Західну Україну і продовжили далі працювати. Так, дійсно, асоціація «АйТі Україн» зазначали у цій асоціації, що з 2019 року по 2021 рік такий був розвиток більш ніж на 50% за цей період. Про ринки збуту. Що змінилося для вас саме, як представника «АйТі-сфери» і чи були виклики саме в цьому питанні? У нас залишились ті самі ринки збуту. В принципі, ми не працювали з СНГ, ми працювали більше з… Європою, з Сполученими Штатами Америки, частково з арабськими країнами. Відповідно, ми далі на цих ринках просуваємося, шукаємо нових клієнтів і продаємо. Я думаю, що для тих компаній, які працювали на пострадянському ринку, для них, можливо, там більш змінилося і вони відчули втрату ринку. Для них це було болісно. Я пам'ятаю, коли ми в 2014 році переорієнтувалися з цього сегменту ринку на Європу, це для нас було ну, дуже багато різних викликів, бо це зовсім інша специфіка, інший менталітет мова багато різних питань, але так як уже пройшло з того часу 8 років, то зараз тут особисто наша компанія просто продовжує далі рухатись в тому напрямку, в якому вона вже рухається 8 років. Діяльність у спільноті IT-кластер Хмельницький. Для чого взагалі об'єднуються IT? IT-кластер дуже допомагає, особливо там за останні 8 місяців ми чули, що ми надрами інвестували там частину ресурсів останні 3 роки як членські внески там широко в розвиток і підтримку роботи цього кластеру, цілей є кілька. Тобто, основна ідея – це допомога в розвитку ІТ в нашому регіоні та Україні. Відповідно, ми досягаємо це кількома напрямками. Це співпраця з владою в різних питаннях. Тобто, наприклад, вони допомогли відкрити простір IT хаб в Хмельницькому, де безкоштовно люди можуть прийти попрацювати, як коворкінг. Зараз він облаштовується генератором та стрелінком, відповідно, це допомога для людей, які ну не мають змоги платити, наприклад, заплатний коворкінг, але їм все одно потрібно працювати, щоб приносити користь державі, будувати сім'ю. Плюс ми робили хакатон, різні інші заходи за підтримки міської влади. Зокрема, також міська влада весною допомогла навчити понад тисячу переселенців тобто, от наша it академія, де Фалкан, міська рада і моношкола Ола. Зробили таку ініціативу і безкоштовно, більше, ніж 1200 людей, записалося там. І за кілька місяців пройшли курси, і отримали свою професію та підтягнули знання англійською. І частина них вже вийшла на ринок і працевлаштувалася. Це був такий потужний захід. Плюс співпраця з закладами освіти, робота напряму з студентами. З школярами була ідея починати працювати, тобто з 10-11 класу проводити якусь профорієнтацію, розказувати більше про ІТ куди далі потрібно рухатися, щоб ну, для цього робити, які перспективи і так далі. — І продовжуєте ви цю освітню роботу і таку просвітницьку, я би сказав? — студентами обов'язково, бо ну, навчання ж не зупинилося, в принципі життя триває, і нам потрібно далі цей весь процес рухати. — І все це IT-кластер цим займається? — Це не тільки це, я зараз тільки таку частину згадав. Це Але... і співпраця з бізнесом, це і кооперація так. компаній всередині кластера. — Скільки компаній Хмельницьких входить до цього IT-кластера? — Якщо не помиляюся, 10 компаній. Угу. Це місцеві компанії чи, можливо, є ті, які релоковані? Тих, яких не було у Хмельницькому, які з'явилися там після початку війни, у нас поки немає, хоча вже розмови були. А в основному це місцеві компанії і є компанії, які інтернаціональні або по всій Україні, тобто мають офіси. Поговоримо про волонтерство. Повітряна тривога застосунок стосунок, яким користуються в Україні. Громадяни, на жаль, його актуальність використання цього застосунку залишається. 1 квітня на сайті міської ради повідомили про те, що ви керівник цього проєкту і ви розробили застосунок. І назва цього повідомлення була «Волонтери Хмельницького» – це «Волонтерська діяльність». Я просто невеличка ремарка, тобто розробила не я, розробила команда людей, зокрема частина команди кампанії Аяссирові. Так, це була група людей, які на волонтерських засадах за співфінансування моєї компанії, компанія Як Systems, розробили цей продукт. Там більше ста людей брали участь сумарно. Тобто, і також за підтримки Мінцифри ми змогли впровадити його дуже стисні терміни в кожний регіон. І, ну, буквально за тиждень він вже працював по всій Україні. А ще якісь проєкти є, перспективи Зараз, чи реалізовують? Ну, зокрема наша компанія долучилася до проекту «Є ракета». Це проект, який допомагає нашим ППО. Допомагає людям передавати інформацію про те, що десь прилетіла ракета або дрон, ворожий кам'кадзи. І відповідно за рахунок цих даних і працює система раннього сповіщення, ППО отримують і вже там можуть і траєкторію бачити більш наглядно, якщо цей об'єкт не потрапив на радари. І далі вже свої дії, наступні планувати захоплення цієї цей, інформації. Цей застосунок так, працює. нас є так. позитивні, ну доволі цифри. Це більше десятка ракет було збито в тому числі завдяки цьому проєкту. Тобто цей проект трошки більше, ніж просто застосунок, да? Але угу. не можу говорити про інші частини, але ну, в тому числі вже є реальні результати. Чи зверталася до вас влада з тим, аби ви допомогли чимось? Зараз є запит від нашої військової обласної адміністрації на допомогу в розробці інструменту, який буде координувати волонтерів і військові частини. Тобто я, як радник нашого голови обласної військової адміністрації, там беру участь і допомагаю якісь питання. І є потреба зробити якийсь централізований інструмент. Тобто, щоб не було, коли одна частина збирає, інша частина збирає. А вони беруть надлишок, так, а в третій стіні, наприклад, вже не вистачає. Тобто, щоб на місці були всі ці запити і можна було більше якось бачити повну картину і розподіляти наявні ресурси. Яка перспектива IT сфери в Україні і в Хмельницькому зокрема? Дивіться, якщо бути об'єктивним, то я думаю, що перспектива IT сфери в Україні в Хмельницькому набагато краща, ніж перспектива інших сфер. Це пов'язано, зокрема, з тим, що у нас високий рівень IT спеціалістів. Ми вже традиційно на ринку себе гарно зарекомендували і що ми можемо працювати віддалено. Тобто, ну, це не складно. Да? Достатньо мати ноутбук, інтернет, електроенергію, і ми можемо виконувати роботу, і, як ми говоримо, деліверити, тобто доставляти результат роботи до кінцевого клієнта. Тому, я думаю, що це гарна опція, якщо хтось хоче перейти в іншу сферу і навчитися змінити роботу, реалізувати себе там. Це ваша точка зору, але це і загальнодержавна політика, бо ми йдемо до того, щоб Україна була цифровізованою, диджиталізованою країною і дуже багато послуг. Навіть та дія, це ну, можна, напевно, вважати унікальним таким проєктом. Дія це те продукт, який робить нас відомим на міжнародному ринку. Один з продуктів. В принципі, ви праві, Тобто світ міняється, діджиталізується, програмного коду, який допомагає це робити все більше, більше, більше. І його потрібно підтримувати, його потрібно оновлювати і з часом роботи стає тільки більше. Тобто, це не так, як будівництво ти типу, будував будинок, здав його і забув будуєш інший будинок. Ні, цей будинок він можна сказати дуже швидко руйнується, і тобі потрібно його постійно, постійно, постійно за ним доглядати як дорога. Тобі потрібно з неї постійно доглядати, щоб вона була в гарному стані і далі трафік, наприклад, по дорозі росте, тобі потрібно її розширяти, так само програмні продукти. Відповідно, навантаження на інженерів буде тільки рости попит, він може зараз якось там точково через якісь там проблеми економічні, глобальному масштабі трошки просідає, але потім він все одно буде рости, рости, рости і кожен знайде собі те, що йому подобається і зможе себе реалізувати в цій сфері. Висновок треба перемагати якнайскоріше найскоріше ворога, і щоб у нас був мир і щоб ми продовжували бути надійними і хорошими Звісно, партнерами. Звісно, як, як тільки в нас от буде перемога, зупиниться війна в принципі, і можна буде більш спокійно інвестувати так. в нашу економіку або давати нам проекти, зразу все повернеться на попередні рейки і я думаю, що динаміка розвитку буде навіть більше, ніж була минулі роки. Дякую вам за розмову, дякую за те, що надаєте волонтерську допомогу. Ми спілкувалися зі Степаном Етоносічуком, він голова громадської організації IT-кластер Хмельницький.